اللهم ما نود صلى ما عبدهم ما لهم بذلك من علم ولا علم بذلك بہ ملک الا مت و اللہ فرمائیں گے کلک قیامت کا دن ہوگا کہ جب بابود میں جن کی عبادل معبود اور ان کی پرستش کرنے والے ان کو کوئی جواب نہیں آئے گا اور دنیا میں بھی ایسے ہی کہتے رہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے اللہ ہم پر وہ کے راضی تھا اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے ان کی عبادت کی ہے کیونکہ مسلمانوں کا ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ کی مشیت کا بہانہ بنا کر اگر چور چوری کرتا رہے زنا, سا... زنا کرتا رہے شرابی شراب کی طرح کہ دیکھو جی اللہ کی چاہت تھی تو میں نے ایسے کیا ہے ایسے تو پھر سلسلہ ہی سارا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور بے رہیائی اور برائی پھیلتی چلی جائے گی اللہ رب العزت کی مشیت ہوتی ہے لیکن اللہ رب العزت کی, کی ایک رضا کے ساتھ مشیت ہے ایک ناراضگی کے ساتھ ہے ایک اللہ رب العزت کی نشیحت یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ نیک اعمال کرے اللہ اس کے پہ کچھ بھی ہوتا ہے برائی جو کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے اللہ کی نشیت سے ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ کی رضا نہیں ہے اللہ کی ناراضگی ہے اس پر اس پر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جھوٹے لوگ محبود نے کی پرستش کرنے والے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے ان کی عبادت کی ہے یہ بشیت کا بہانہ بنا کر اس طرح اٹکل پچھو لگاتے ہیں اور اپنی طرف سے باتیں بنا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوی اور بڑی مضبوط دلیل دی ہے جبکہ ان کی یہ من کرد باتیں اور یہ اٹکل پچھو لگانا اس طرح کی کپڑے لگانا اور سمجھنا کہ ہم نے بڑا مار کا سر کر لیا ہے باتیں اللہ رب ان سے کوئی بہانا نہیں سنا جائے گا ہم نے ان کو ایسے کرتے پایا کیا وہ شعور نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے اسی بات کی تردید کی پیچھے ہم پڑھ کر آئے پچھلی آیت میں مشرقین کو اللہ رب العزت کی بے دیتے تھے اور ان کے بارے میں عجیب قسم کے ان کے نظریات تھے اور ان کی پوجا پاٹ کرنے والے فرشتوں کی بھی پوجا پاٹ کی جاتی اور اور کو ماننے والوں نے مانا ہے تو اللہ رب العزت نے کہ ان کے پاس کیا کوئی دلیل آئی ہے پہلے کوئی کتاب آئی ہے تو تم ان کے پاس ان کی عبادت کرو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہو بلکہ پہلی شریعتیں پہلی کتابیں صحائف اور اقدامات سارے نبیوں کا یہ نکتہ توحید سب کا اسی بات پر اعتباد تھا اور انبیاء کی ادارہ برزت نے تسلسل کے ساتھ جنڈی لگائی ہے کہ آپ نے لوگوں کو شرق سے بچانا ہے اور توحید کی طرف لے کر آنا ہے ان کے یہ خزر جو ہے جو پہنے تڑھو رہے ہیں کسی کام نہیں آئیں گے وقالو اور انہوں نے کہا لوگ شاہ اگر چانتا الرحمنو کوئی کتاب اس سے پہلے بے شک ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ہم نے ان کو ایسے کرتے دیکھا ہے یہ کوئی جواب نہیں ہے وہاں کسی بڑے نے کام نہیں آنا وہاں اللہ رب العزت کا حکم چلے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ سفارش کریں گے اور ان کی سفارش کریں گے جو مشرق نہیں ہوں گے تو پھر یہ بہانے کس کام آئیں گے اس لیے یہ اباؤ اجداد کی عمدہ تقلید اور یہ غیر شرع رسومات اور یہ رواج اور یہ شرک شرک کے اڈے کھلے ہو گئے ہیں ان ساری چیزوں کو طرح کرنا مگر مسلمان پڑھ کر مسلمان بن کر بھی ہم نے شرک ہی کرنا ہے ہم نے غیر اللہ کے نام کی نظر و ہے. مسلمان بن کر بھی ہم نے غیروں کے آگے چکنا ہے تو پھر کیا فائدہ ہے مسلمان ہونے کا مسلمان ہونے کا ایک مقصد ہے اور تقاضا ہے جو وہ تقاضے ہمیں پورے کرنے ہوں گے وَاِنَّا اور ہمارے انہیں کے نشانات نشانات قدم پر یہ جواب نہیں مسلمان کہتا ہے کہ کوئی میرا کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو لیکن جب اس کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو جب اس کی بات شرک و بدت کی تائید کرتی کے جنہیں الکل کہا جاتا سید دہل بھی ہوتا ان کے بعد جب میں بات کرتا نا اس طرح کہ دیکھو جی تو ایسے ہی ہے مگر ہم فلاں ہیں مسئلہ نہیں کہتے تھے بات سنیں آپ کے آپ کے بابا آپ کے دادا خود سے بڑے ہیں میرے دادا سے بڑے ہیں ان کے دادا سے بڑے ہیں سب سے بڑے ہیں لیکن رسول اللہ سے بڑے نہیں ہیں جب رسول اللہ کی بات آگی جب اللہ کی بات آگی تو پھر یہی نقبے آخر ہے اسی کو شریعت کہتے ہیں اسی کی پیاری کرنی ہوگی علامت کرنے کی کوشش